Пенсіонерка Людмила Березовиченко на гемодіалізі 12 років, розповідає, на початку липня, коли перевелася з обласної клінічної лікарні до приватного центру, у поліклініці Хортицького району її відмовили у безоплатному підвезенні. Коли ми, в поліклініку, сказали, що... Коли ми почали телефонувати в поліклініку, нам сказали, що немає наказу і нас возити ніхто не буде. У мене проблема з ногою. Я зверталася до свого сімейного лікаря. Робила лікувально-консультативну комісію та обстеження. Згідно з її висновками, у мене є показники для підвезення. Зараз за одну поїздку витрачає 250 гривень туди і назад. Інший пацієнт центру гемодіалізу – теж житель Хортицького району. 72-річний Микола Куриленко каже, має проблеми із зором і йому важко пересуватися. Одне око нічого не бачить, а інше – на півтора відсотка. Три рази на тиждень мені потрібно їздити на діаліз і кожен раз я повинен їздити на таксі. Мені фінансово дуже важко, адже я пенсіонер. Олена Позивайлова каже, почала користуватися послугою безоплатного підвезення, коли погіршилось самопочуття. До обласної клінічної лікарні їздила безоплатно, а коли перейшла до приватного центру, у підвезенні її відмовили. До цього центру ми перейшли, тому що тут повне забезпечення процедури діалізу. Всі аналізи безоплатні. Також надають безоплатно необхідні препарати, наприклад, для підвищення гемоглобіну. В обласній лікарні такого немає. У мене проблеми зі здоров'ям, в мене поганий зір, і ще я стала погано пересуватися. Хочу за допомогою ходу коли ми перейшли до приватного центру, десь, напевно, зробили три діалізи. І нам зателефонували з поліклініки сказали, що ми вас більше возити не будемо. Виходить, один діаліз у 250 гривень. Це туди і назад. Живу я в Хортицькому районі. Я інвалід дитинства. Отримаю тільки пенсію. Мені потрібно купити ліки, потрібно щось поїсти і щось одягнути. І ще потрібно платити за таксі». Обмеженням для людей з інвалідністю називає дії поліклініки Хортицького району Запоріжжя, виконуючи обов'язки голови громадської організації Особи з інвалідністю Надія на життя Сергій Макаренко. Як тільки вони перейшли, почали проходити тут лікувальну процедуру, а, значить, їм сказали: "Ми вас туди возити не будемо", посилаючись на те, що в наказі зазначено, що підвоз здійснюється лише в Запорізької обласної лікарні та 10-ї міської лікарні. Ситуацію прокоментувала Суспільному директорка Департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради Вікторія Ушакова. За її словами, проблему з підвезенням до гемодіалізного центру вирішено. Ми одразу ж внесли зміни в наказ по департаменту, тобто порядок залишився відбору такий же самий, ті ж самі умови, ті ж показання, але ми внесли зміни, що пацієнти можуть транспортуватися до будь-яких діалізних центрів на території міста. Тобто це дало змогу цих пацієнтів транспортувати і в приватні діалізні центри, які знаходяться на території міста. За словами Вікторії Ушакової, безоплатне підвезення доступне для людей з інвалідністю з усіх районів Запоріжжя. Олена Черкун, Вадим Тимченко, Геннадій Корчененко Новини на Суспільному. Запоріжжя.